No hei, mulla on tässä nyt tämmönen Blue Matti Classics XL. Mä tästä tämmösen kuminauhan pois ja nyt mä tota, otan tän putken pois tästä ympäriltä. Laitan sen tonne veteen. Ohjeessa oli, että, että ei laittaisi tuonne veteen, mutta kun toin toisten tekemiä videoita, niin sit mä huomasin, että aika usein on laitettu sinne veteen. Ajattelin myös, että on ihan hyvä, että tonne putkeen menee valmiiksi vähän vettä, koska sitten se. Ilma pitää saada pois sieltä putkesta. Ja. Tämä on aika jäykkä. Ihan vetämällä. Saataan kannan pois. Sekin sinne vetevää. Sitten savinen osa, mikä on se säiliö. Niin tää pitää laittaa 15 minuutiksi tuonne veteen Mutta sitten yrittää saada silleen, että kaikki ilmat vaan pois sieltä 15 minuuttia on mennyt ja nyt on tarkoitus ottaa täältä vedestä tämä putki ja mä laitan sen tota isoon. Mä nyt kumminkin täältä korkin ensin kiinni. Näätte, käsi ja Nyt on korkki kiinni. Eli nyt tuot korkkia pitäis vetää poistosta, suppilosta ja sitten työntää takaisin ja sitten tehdään edes monta kertaa Ihan siitä syystä, että se pumppaa samalla ilmaa pois tuolta putkista Kerron nää, mä Maikea no kun ei se saa sinne kunnolla näkyä. Katsotaan. Eli nyt mä auka Noi. Nyt se on täällä irti. Ja nyt kun mä työnnä kiin, tuossa pullossa pitäisi näkyä, kun ilmaa tulee pois tuosta putkesta. Oni. Tulee pois. Nyt mä aukasen taas. ja irti. Kaikki on veden alla. Ja tulee sieltä kurkistakin ilmaa. Täällä astiassa. Ja taas tehdään sama juttu. Vaan että... Mitä? Oot oh, ikään noin helposti ne. Onko se nyt kumminkin varmuuden voisi vielä kerran, ja... kiinni. Hieno kerta. Sehän meni näppärästi. Kannatti pitää tätä tuota putkea tuolla vedä. Ei tarvinnut kauhean monta kertaa irruttaa, Thank mm -hmm. you.